اور ایک ایپ بتائیں اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ایپ بتائیں گے جسے جس آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کا ویڈرا جیس کاش میں آپ کو ملے گا دوستوں ویڈیو پہ نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں دوستوں اپنے ٹاپک کی طرف دوستوں یہ ایپ ہے یہ آپ کو لوگوں نظر آ رہا ہے اس کا یہ ایپ ہے یہ تو دوستوں इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना नीचे मैं टाइटल के नीचे लिंक दे दूंगा दोस्तों ये बिल्कुल न्यू ऐप है ये आज ही लॉन्च हुई है दोस्तों ये तो इसका लिंक वर्क नहीं करता तो एंड में, में वीडियो के में एंड में बताऊंगा कि आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों इसको ओपन हो रही दोस्तों ये बिल्कुल न्यू ऐप है अभी इसके और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं जो इसमें आने लगे हैं दोस्तों इसका वीड्रो आपको इजी पैसा में मिल सकता है इजी पैसा کوائن کو اس کا ویڈیو ملے سارا مکمل آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے کرنی اور کیسے اس کا ویڈیو ڈال دینا ہے دوستوں ویڈیو کو تھوڑا سا اسکپ کر دوستوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ اپلیکیشن اوپن ہو گیا ہے دوستوں اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کا یہ ایسا انٹرفیس ہے دوستوں اوپر یہاں پہ میں, میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ڈالر ہے اور یہ جو ہے نا یہ, یہ ہے दोस्तों हमारी जो अर्निंग होगी वो क्वाइन में होगी दोस्तों कोइन जो है ना साथ साथ जो है ना डॉलर में कन्वर्ट होते रहेंगे जैसे हम देख सकते हैं जो है ना हम करते हैं ओपन ये देखें ये जैसे ये वीडियो चलेगी ना जैसे टिकटॉक स्नैपे है ना ऐसे ये बिल्कुल ऐसी ऐप है तो दोस्तों ट स्नैप पर आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ी अर्निंग होती है इस पर ज़्यादा अर्निंग होती है दोस्तों जैसे हम वीडियो वाच करेंगे ऊपर ऐड वाच करेंगे तो हमें अर्निंग होगी तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये अभी लॉन्च हुई आज ही लॉन्च इसलिए सही वर्क नहीं कर रही दोस्तों ये देख सकते हैं आप तो दोस्तों हम इसको अब देखे ऐड आ गया दोस्तों तो कुछ सकते, सकते, सकते जाना ये पैसे है दोस्तों मुझे एक पैसे और तेरा सो चौरासी रुपए मुझे पैसे मिल गए ये देखे जैसे आप एड वॉच करेंगे हम ऊपर करते हैं इधर देख सकते हैं میرے کوائن میں جو ہے ارننگ ہو رہی ہے وہ دیکھیں دوستوں ڈالر میں کنورٹ ہو ہی جا رہا ہے ایسا ایسا دیکھے دوستوں جیسے اس کو لائک کرتے ہیں ہمیں پیسے ملیں گے سارا کچھ ہمیں دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں پر ایسے تو دوست ایسے ہم کو ارننگ ہوگی کیا ایسے بولتے دوستوں چلتے ہیں اس کے وڈرا کی طرف تو وڈرا آپ نے دینا ہے اس کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے والی ڈالے آپشن پہ دوستوں دیکھ سکتے ہیں آپ کو دس جو ہے نا کے دس ہزار کے جو ہے نا کو ایک کیو ایس ملتے ہیں ڈالر زیرو, زیرو ڈالر ملتے ہیں آپ کو تو دوستوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے دوستوں آپ سوچ ہوں گے دس ہزار ڈالر کافی زیادہ لیکن دوستوں دیکھنے میں زیادہ لگ رہے ہیں لیکن کرنے میں نہیں ہے. کرنے میں دوستوں دیکھیں ایک ایڈ واچ کیا ہمیں تیرہ سو روپئے مل گئے چودہ سو روپئے پندرہ سو روپئے مل گئے ہم دس ایڈ واچ کریں دس ایک ہیڈ جو ہے دس سیکنڈ کا ہوتا ہے ہم دوستوں ایک منٹ اس پہ دیں تو ہمارے ویسے ہی جو ہے نا ایک ڈالر ایک زیرو ایک ڈالر, ایک ڈالر ہے نا یہ اسی یہ ایزی پیسہ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں نیچے دوستوں اگر تو آپ ایزی پیسہ میں لیں گے نا ولڈرا یہ دیکھیں یہ آپ کو نیچے چھو ہو رہا ہے دوستوں اس کو ایک دو دو دے کے اندر آپ کو ایزی پیسہ میں پیسے ملیں گے جی اگر آپ رجلٹ لینا چاہتے ہیں پیسے کے آپ کو ایک منٹ میں پیسے ملیں تو دوستوں یہ دیکھیں یہ کوائن بیس کا کافی زیادہ ہے نیچے آ ہیں دوستوں इसकी जो विड्रा मैनीम विड्रॉ जो आप जाना ना वो वो वो देखे पैंतीस डॉलर के दोस्तों कोइन बेस में जो है ना आप विड्रा लें तो आपको दो तीन मिनट में मिल जाएगा तो दोस्तों ये अगर आपके पास क्वाइन बेस का अकाउंट बनाने का तरीका नहीं है तो दोस्तों उसमें मैं वीडियो बना दें तो इसी इसी टाइटल के नीचे मैं लिंक दे दूँगा उसका उस वीडियो को आप देख लें लेकिन अभी नहीं दोस्तों एक दो दिन, दिन में जो है ना मैं इसका अकाउंट बनाने का आपको तरीका बता दूंगा फिर उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे कन्वर्ट करने हैं और कैसे इसको दे रहे हैं तो दोस्तों एक और तरीका इसमें पैसे कमाने का नीचे आप इधर करेंगे प्रोफाइल या ऑप्शन पर क्लिक दोस्तों इसमें आप जो है ना सर्वे कम्प्लीट करके पैसे कमा सकती हैं सर्वे कम्प्लीट करके पैसे कमा सकते हैं दोस्तों यही थे दो तीन तरीके इसमें पैसे कमाने के दोस्तों मुकम्मल मैं वीडियो बनाऊँगा जैसे सही वर्क करेगी दोस्तों ये देखो ऊपर मेरे पैसे कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो दोस्तों سب سے پہلے جو ہے نا یہ ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے نا گیوے والوں کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے نا یہ ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے نا ریل ہوتی ہے دوستوں اس پہ آپ کام کیا کریں یہ ہنڈریڈ پرسینٹ ریئل ہے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس کے لیے اللہ حافظ ڈاؤن لوڈ کرنے لیے سمپل ایپ کو جانا ہے میں بتاتا ہوں یہ جی تو آپ لنک سے ورک کریں تو ٹھیک ہے کہ نہ کرے تو پھر جو ہے نے اپنے پلے اسٹور پہ جانا ہے پلے اسٹور پہ جانے کے بعد اسٹور پہ جانے کے بعد آپ نے آپ کے پاس یہ ویگو والوں کی ایپ آ جائیں گی یہ جو سب سے اوپر ایپ ہے اپنے اسپیک اوپر کلک کرنا ہے اس کے کلک کرنے کے بعد دوستوں آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے ویوو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے سمپلی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں دوستوں یہ ویگو والوں کے جتنے بھی ایپ ہوگی سے سب آپ کے پاس آ جائیں گے آپ نے سمپلی نیچے جانا ہے نیچے جانے کے بعد دوستوں یہ جو ایپ ہے نا اس کو آپ نے ایسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے دوستوں ایسے ڈائریکٹ سرچ کریں گے نام صرف نہیں آئے گی آپ نے ویوو لکھ کے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ویسے ہی آپ نے کرنا تو پھر آئیں گی آپ کے پاس ورنہ نہیں آئیں گی تو اس کو آپ نے سمپلی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے دوستوں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اوپن کر کے اور اس کو وڈرا کریں دوستوں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستوں چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف آج کے لیے اللہ حافظ